السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرن کرام آج میں آپ سے بہت ہی اہم موقعے پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ تو سب کو پتا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں لیکن ابھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دو مہینے سے میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ اس میں شکلیں باہر سے بھی جو ہے امداد آ رہی ہے پاکستان کے تقریباً لوگ سب مدد کر رہے ہیں ان کو غذائی ضروریات پوری کر رہے ہیں مکانات بنانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں ہر کوئی کوشش کر رہا ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو اہم چیز ہے وہ ہے کسانوں کی مدد زرخ زمینیں جو تباہ ہو گئی ہیں ان کو آباد قابل کاج بنانا ہے اور کسانوں کی مدد کرنا ہے اس سلسلے میں کوئی خاص توجہ مجھے نظر نہیں آئی لیکن سب سے بنیادی مقصد ہے آپ کا یہ ہونا چاہیے کیونکہ آئندہ تین مہینوں کے بعد آپ کو غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے ذمےدار جو ہے وہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی ہوں گے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے سب سے پہلے ہم زمینوں کو کس طرح جو کاشت کے قابل بنائیں اور کسانوں کی مدد کریں اب جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً پاکستان کے مختلف صوبوں سے لوگ جو ہے کسان وہاں پہنچے تھے اسلام آباد کہ صاحب ہماری مدد کی جائے بجلی کے بل جو ہے معاف کیے جائے اور اور مختلف جو ہماری ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے اس کے لیے انہوں نے احتجاج کیا ایک ہفتے تک ایک ہفتے کے بعد میں حکومت نے ان کے احتجاج کو جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے ان کو مطالبات سے کہا کہ ہم قبول کرتے ہیں ایک ہفتے کے بعد ہم آپ کو جو ہے اس کا پیکیج دیں گے بلّہ عالم چاہ دیں گے کیا نہیں لیکن جی ابھی اس وقت جو ہے وہ ادارے جو کاشت سے تعلق رکھتے ہیں مارکیٹنگ ہے سوسائٹیز ہیں اور بینک ہیں جو قرضے دیتے ہیں اور جو سپلائی سوسائٹیز ہیں جو بیچ کھاٹ جو کچھ ہے وہ سراہ کرتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس طور پر خاص طور پر توجہ دیں اور اگر آج ہم اس کو نظر عادت کرتے ہیں تو کل ہم انتہائی غذائی بحران سے دو ہوں گے اور پھر اس وقت جو ہے اگر آپ کو کوشش کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی خاص فائدہ ہی نہیں ہوگا سوائے تکلیف کے اور پریشانی اور مثبت کے تو اس سلسلے میں, میں نے ایک مضمون تیار کیا ہے تاکہ آپ کو اس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوپریٹیو جو ہے امدادِ باہمی سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے دنیا کے تقریباً سو ڈیڑھ سو ممالک سے جو کوآپریٹیو ہر شعبے میں فائدہ اٹھا رہی ہیں چاہے وہ زراعت ہو چاہے وہ خرچہ جات کی سوسائٹیز ہو چاہے انڈسٹریز ہوں ہر ایک میں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور حالانکہ امریکہ جیسا ملک روس جاپان جیسے ممالک جن جو طرح بہت مالدار ملک کہلاتے ہیں ان کے پاس بھی مالدار ان کے پاس بھی جو ہے وہ کوپریٹیو سے مدد دی جا جی رہی ہے اور ان کی ترقی میں جو ہے کوپریٹو کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور افسوس کا مقام جو ہے کہ ہم اس سے شروع میں تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں ہم نے کسانوں کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی اور رہنمائی بھی کرنی لیکن نبے کے دہائی کے بعد سے سب ختم ہوئے اس کے کی کیا وجوہات ہیں یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اب ہم جو چیز اس وقت غور کر رہے ہیں کہ اب اگر فارمنگ سوسائٹی اور زرعی انجمنیں اگر قائم کی جائیں اور جو ہیں وہ فال نہیں ہیں تو ان کو فال کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اگر ہم کسانوں کی مدد کریں تو ممکن ہے کہ ہم بہت جلد اپنے غذائی ضروریات پہ جو ہے وہ پا پالیں گے انشاءاللہ شاء یہ مضمون جو ہے صرف یہ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہیں ہر وہ ادارہ جو اس سے تعلق رکھتا ہے زمینوں سے کاش سے تو ان کے ان کو تک یہ مضمون پہنچائیں اور وہ ویسے تو سب جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی یہ اگر اسے سے معلومات ہوں اور اس میں حکومت بھی چاہے تو وہ بھی اس پر غور کر سکتی ہے تاکہ ہم مشکلات سے نکلیں اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں سیلاب سے تباہ شدہ ذرق زمینوں کو قابل کاف بنانے اور کسانوں کو مالی مشکلات پر قابو پانے کے لیے कोऑप्रेट की फार्मिंग और ज़रूरीजुमनों से मदद ली जा सकती है यह मेरा मौजू है और इसमें मैं तफसल से बात करूँगा चूँकि ये मौजू में मैं समझता हूं कि काफ़ी बड़ा होगा तो इसको किस्तों में मैं आपको सिलसिले में बात करता रहूंगा ज़रूरी अंजुमन शहर वो अंजुमन है जिसकी मीशत की बुनियाद ज़री पैदावार और खलीन हों زرعی انجمن کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی ملک کی مجموعی زرعی پیداوار کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے زرعی کوآپریٹیو میں انجمن زراعت اور کاشکاری حصول کاشکاری کو حصول کر ذریعہ حصول دولت کا ذریعہ بنیادی قرار دیتے ہیں انگریزی میں زرعی کوآپریٹیو کا پہلے سے طے شدہ म तौर पर एक जरिएपरेटिव है जो दुनिया में अददी एतबार से गिब है जरिएटिव की दो बुनियादी अकसाम हैं सप्लाई कोपरेटिव मार्केटिंग और कौ, मार्किटिंग سپلائی کوآپریٹو اپنے اراکین کو زرعی پیداوار کے لیے ان پٹ فراہم کرتی ہیں بشمول بیج کھاد ایندھن اور مشنری کی خدمات مارکیٹنگ کوآپریٹیو کسانوں کے ذریعے فارم کی مصنوعات فصل اور مویشی کے نقل و حمل پیکنگ پیکیجنگ قیمتوں کا تعین تقسیم فروغ اور فروغ کے لیے قائم کیے جاتے ہیں کسان ورکنگ کیپٹل اور سرمایہ کاری دونوں کے لیے فائنانسنگ کے ذریعے کریڈٹ کوآپریٹیو پر بھی بڑے پیما پیمانے پر انحصار کیا جاتا ہے اب ان شاء اللہ اس کے آگے پھر ہم آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے میں نے دیکھا ہے کہ میرے ویور جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن جو ہے سبسکرائب بہت کم کرتے ہیں برائے مہربانی آپ سبسکرائب کیجئے مجھے خوشی ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ